حقيقي يعني بستمتع بكل لحظه فيها حتى لو بتمشى بس ما بعملش اي حاجه آه. أرش إزاي يقوم؟ ايه ده يا جماعه ايه عايش دي يقوم عاملين ايه تاني جدا جدا جدا وزي ما اختنت معاكم الفيديو اللي فات اللي هي بتاع جديد اهي دي اول طريقنا في البلوك الجديد ها خمنتوا ورايحين فين انزلوا اكتبوا دلوقتي في الكومنتات احنا فين و لا اول مره يشوفني انا موني دي قناتي يا رب تشتركوا معايا في القناه لو عجبتكم وما تنسوش بقى ايه كل حبايبي الجداد القديم لايك بقى وكومنتاتكم ايه الحلوه ويلا بقى ايه نجيب حاجات كده لزوم السفر يلا بصوا سيسو انت عايزه ده ماشي ايه ماما يا حبيبتي نعم يا قلبي سيكي امسك طيب أمسك زينة دي يجيب لنا بقى قهوه لان خلاص فصلنا خالص ويجيب لنا برضو ايه شويه حاجات كده في الطريق مش عارفه عايزه شوكولاته ضربت جدا فيا رب يلاقي لنا حاجه يعني. قدرت انزل مع حاسه ان انا فاصله بس هو كان قدامي من شويه هنا بس دلوقتي مش شايفاه نعم يلوح هي عرفتوا احنا فين عرفتوا ولا ايه بنات اليافطه مش دي اليافطه اللي في الطريق من شويه يعني اكيد مين الشطر اللي لمحها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 انا واخدني جاي يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا لو العربيات كلها وقفت على بعض مش هتوصلنا طوله 380 متر 380 متر بس بس يعني محتاج 300 بني ادم عشان يقفوا يبقوا بعض بص بقى العربية اجمد عربيات هتلاقيها هنا بقى بص بص بص على جنبك كده بص بقى البورشي بقى والافنتادور بقى واللامبورجيني والفيراري والفيراري كله كله هنا Rolls Royce, Rolls Royce, the <laughs> <laughs> دبي يلا سلم تعال <تصفيق> حتى لو بتمشى بس ما بعملش اي حاجه بحبها جدا جدا جدا انا بقالي كام سنه ما جتش بقالي بتاع سبع سنين او حاجه فااا وبقالي سنه بالظبط صار بيقولي كل شويه ايه هنروح هنروح بس اما الاقامات تطلع فالحمد لله اخيرا افراج ورا بقى المفروض في النافورة الراقصة بس طبعا الوقت بتاعها خلص دلوقتي ان شاء الله نبقى نجيها بقى ايه في يوم تبقى العرض لسه شغال يعني شفتوا بقى برج خليفة معانا شفتوه ايوه بقى عمال يا دبي احنا بقى ايه دي جولة سريعة كده ومول مول دبي بصوا اللي عايز بقى يتصور بقى بالعقال وبالحاجات دي راسمه نحن النهارده فدي جوله سريعه في المول كده زي ما انتم شايفين عشان احنا بس ايه رايحين عشان ناكل في مطعم هنا طارق بيقول بيقدم لحمه مندي حلو عند الاكواريم يم دي الله تحفه من رخي عندها ان شاء الله وباصورها لكم يا سلام يا سلام الرياض فيها مولات حلوه قوي قوي قوي على نفس المستوى تقريبا بس المختلف الروح هنا الناس واخده حريتها اكتر في حيويه اكتر شعر حاجات مختلفه يعني غير الرياض يعني لسه الرياض تسون هي بتبتدي على استحياء يعني بس فا ان شاء الله يوم من الايام هتبقى زي الامارات كده بالظبط الأكواريوم هناك اهي تظهر معلمها طبعا من الحاجات اللي ما ينفعش تيجي دبي وما تشوفهاش هنقرب بقى ابقى اصور لكم منها ابو اقصى الاكواريام ظهرت هناك اهي هاي نزوج انا بعيده عنها لما اقرب كمان ايه لكم فأبدع اكبر حور سمك في العالم هو طبعا لاسس <تصفيق> شو ما شاء الله لافف ازاي لعمة بارك السوق شاشة تعرض سنمائي أخذين بالكم اللي هي اللقفاص اللي فوق دي دي اللي بينزل فيها ال الناس عشان تبقى قاعده في مع الاسماك كده زي الافلام بالظبط كتير كتيرين الشاركس بصوا واو طب سرعه الاس انا اخاف قوي ان انا انزل بقى معاهم كنفس القودس في ناس بتنزل الأقفاص دي مجهزة بس دي بقى أقفاص مفتوحة فبينزلوا بدل الغطف إنما دي بقى بتبقى مقفولة كده إزاز وبيبقوا واقفين جوه الماية يعني بيقفوا وبعدين بتسقط بيهم جوه الماية فيبقوا محاطين بيهم بقى بصوا المحل ده هاتك يا صريخ يا جريت عليه وشالتنا لا طبعا بس في حاجات في الاطفال، مش بتتسوق، المطعم بتاع المندي طلع في الديرة مش هنا، الموضوع اختلط عليا كنت فاكرها وهو جايبنا هنا النهاردة بما اننا جبنا سيرته يعني فالولاد لما شباتوا في الأكوارية جبنا هنا الريل السينمائيه دي كان لازم اولا ما اجي دبي لازم اجي ادخل فيلم كان عندنا حرمان في الرياض ان ما فيش سينمات اصلا فكنا بنروح اول ما بنيجي دبي او بنروح البحرين لازم ندخل سينما كان يعني عندنا حرمان بس دلوقتي سبحان الله يعني ايه بقوله ايه لا مش حاسه ان انا عاوزه اروح يعني عادي أنا لسه كنت في السينما في الرياض ف قشطه يعني شايفه شفت افاتار النفس فلأ الحمد لله ربنا يخليلنا الرياض و اللي حصلت فيها فيه. مقضياها مقضياها بتجري في النو وير مش عارفين بتجري ليه اصلا اهو ده في بلالين الحمد لله ايوه اجري أيوة. اجري أيوة. أيوة اللي عطلك امشي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 على هو نفس الطعم بس ناقصها <تصفيق> كؤسها... بس هو نفس الطعم وبقى... بس